Громадська організація «Сталеві мурахи-центр» продовжує роботу з допомоги Смілянським школам. Цього разу передали теплі ковдри та матрасики школі номер 6. Колектив навчального закладу доклав максимум зусиль, щоб зробити укриття максимально затишним для дітлахів. Але температура підвального приміщення залишає бажати кращого. І волонтери мають надію, що їх скромна допомога стане в нагоді. Смілянська загальноосвітня школа номер 6 щиро дякує Галині Косинській, Тетяні Чепіжук-Футерко та громадській, організації «Сталеві мурахи» за надану допомогу. Це ковдри і теплі підстилки у наше бомбосховище для дітей. І дуже приємно, що ми робимо спільну справу. Разом ми дістанемо до перемоги. Волонтери «Сталевих мурах» готові продовжувати свою роботу. Вони вдячні всім, хто донатить на паливо та партнерським волонтерським організаціям.